السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم اسامه تامر من قناة كونان انفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وجروب الاحواض النباتية على الفيسبوك. اليوم راح نبدي بالسلسلة الجديدة، الفيديوهات الجديدة، الموسم الجديد لهوايتنا هواية الاحواض المزروعة. راح ابدي اول فيديو، الفيديو المميز اللي هو لحوض التاني او حوض الامازونيا او الحوض اللي احنا نسميه البلاك ووتر. البايوتيب، هاي كلها مصطلحات لهذا الحوض اللي شاهدتوه واللي حتشاهدون الفيديوهات مالته شلون سويته. حوض قليل الكلفة، حوض يحاكي الطبيعة من الأحواض اللي صراحة كل الناس حاليا تتوجه لها توجه كلش ضخم لأنه أصبح هذا الجانب هو جانب يميل لي إلى مسابقات، إلى كثيره آه هذا الجانب يحاكي الطبيعه والاهم من هاي النقطه هي انه قليل الكلفه، المواد الاوليه كلها متوفره، اغلب الاسماك اللي احنا نجيبها بالسوق اللي موجوده هي كلها آه اسماك أمازونية خلونا نجيب تفاصيل نشوف الفيديو شلون سويناه ونسولف شويه شويه تابعوا وياي. بسم الله، بالبدايه يا شباب خلونا نشوف آه طبعا هنا انا عمليه اضافه المواد لداخل الحوض. المواد لهذا الحوض تتكون من الاتي يعني المواد بسيطه جدا وغير مكلفه تحتاج الى رمل الرمال ممكن تكون اي رمل موجود بالسوق مو رمل بناء لا اي رمال تباع على انا رمال خاصه بالاحواض النباتيه انا هذا رمل عندي لحوض سابق استخدمته من زمان وضميته بعد فتره ورجعت استخدمته من جديد. اهم شيء من المواد إنه الرمل إنه يكون غير بيت إنه ترفع ال أو ترفع الحامضية أو ترفع الأملاح أصلاً يعني هذه المواد كلها تكون لازم خاملة فإذا أنت تفحصيها وتجربيها وكذا كان هيك الرمل بناء ما ينفع لنا على نسبة كبيرة من الأملاح حتى لو غسلنا طبعا آه هذه مثل ما شوفون هاني احفرشت الرمض بطريقة جدا يعني اعتيادية على موت ان اخلي الاحجار ما تأثر على قاعدة الحوض البيسمنت ممكن أنتم ترفعوها باستخدام آه يعني الباد او ممكن استخدام البلاستيك او ممكن تستخدمون الفلين يعني ها كل هالنقط انا صراحة ما انصح باستخدام الفلين لانه يعني الفلين يرفع السكيب للحوض النباتي فافضل انه يستخدمون رمل أو أي مواد طبيعية. طبعاً استخدام التربة مهم ممتازة جداً أفضل من الرمال لأنه التربة تعمل عامل خافض للبي إتش وبطبيعة هذه الأحواض هي أحواض حامضية المي بي إتش ما جداً الك إتش ما مصفر. فالأحياء اللي حنحطها هي أحياء امازونية تعيش بهذه البيئة اللي أحد نوفرها فاستخدام التربه هي ممتازه جدا في حال اذا اردت انه زيد كلفه الحوض وتبقي ديمومته احلى واجمل استخدم التربه لكن اني صراحه قلت لكم استخدمت الرمل كيس الرمل سعره 1000 ونص دينار 2000 دينار هاي سعر الكيلو كيس التربه سعره 5000 دينار او 6000 دينار فهذا الفرق كلش هواي مقارنه ب اني يعني كحوض لو بجت او منخفض الكلفه حاليا حبدي اضيف الخشب الخشب هو هذا اللي حوضي حوض المسابقه المتر وعشرين هذا الخشب زياده من الحوض السابق يعني حاليا اضفته آه يعني كان عندي ما غير مستخدم فاستخدمته بهذا الحوض آه ما كلفني اي كلفه لانه قلت لكم انا مشتريه من فتره سابقه يعني معدل استخدامي بهذا فممكن يكون بثلاثين اربعين الف دينار عراقي ما يعادل خمسه وعشرين ثلاثين دولار. اه فطبعا الاحجار اللي موجودة قدامكم هي احجار مش مال العراق هي احجار غير مؤثرة على البي اتش ولا على الكي اتش طفيفة جدا ما تأثر على الاحياء اللي حنستخدمها بداخل هذا الحوض هذا داخل هذا الحوض الامازون. ف احجار جدا جميلة وشكلها حلو. واعتقد يعني بعد فترة حتلاحظوه انه ما بيها اي اه تأثير او اي ميزة تخليك انه تجذبك ل الأحجار ما أعتقد أنها جانب مميز بالحوض إن يعني الحوض الدارك هو حوض ما يميز عنا يعني ولا يميز تأثير وجود يعني الاهتمام يكون بالخشب وتأثير تفرعات الخشب والأسماك اللي موجودة أصباحا بداخل الحوض طبعا هنا عملية ترتيب الأحجار يعني ما تحصل عندي مشاكل يعني طوفان للخشب الخشب فوق الماء او ما تحصل عندي مشكله يعني تتحرك او اثناء عمليه تنظيف زجاج الحوض مستقبلا اثناء فتره الصيانه للحوض هذا فترتبها بتفريغ وضع دائما اخلي الشكل الحجر المميز او او التاثير المميز بالوجه ومثل ما قلت لكم هذا كل ما راح يبين مستقبلاً حتى لو استخدمت الجلمود الحصى الجلمود الكبار فهو أق أحلى وأقرب للطبيعة طبعاً أنا هذا الحجر ما كلفني فشيل لأنه موجود كان عادي بالحديقة استخدمته نفسه بداخل الحوض النبات الحوض الامازوني هذا.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 مثل ما لاحظتوا بعد ما خلصت الحوض أه طبعا ضفت رمل اضافي ضفت أه يعني رمل اضافي ثبتت الخشب بالحجر أه يعني على مو متنسى عندي حركه مثل ما قلت لكم و يعني اضفت هاي التفاصيل كلها بعدها راح اجي املي المي عملية ملء المي هنا انا يعني الخشب مغاسله والحجر مغاسله فقط الرمل كان مقصود فمثل ما تلاحظون كنت افرغ المي واترس المي افرغ واترس المي لحد ما تقريبا استقر الحوض او هدا الحوض بعدها هد يعني مليته واستقر المي الداخل هذا يعني هذا الحوض بحيث مثل ما تشوفون هذا اللي تكون عجام هو نتيجه الاوساخ طلعت من الخشب ورتبته طبعا هذه الخشبه كانت كلش جميله بيها تفرعات حلوه وبيها في التفاصيل آه كل حلوة يعني جميلة جدا صراحة بالافرع مالتها و آه يعني فنطل فترة منها. هنا طعم بعد ما الترس الحوض ومليته مثل ما تلاحظون اصبح اجمل. حاليا رح اضيف هذه المواد اللي هي تعتبر المميزة بالحوض النظر. هذا الحوض الامازوني عفوا. آه المميزات هي انه المواد تطفد تفاصيل جدا حلوة. هذه الاوراق وهذه الاخشاب. طبعا اني المفترض انه ام أغسلها وأعقمها. يلا ادخلها بالحوض. ولكن اني اللي سويته هو انه رأسها اندخلت من داخل الحوض. وغطستها جوه واعتمدت على عملية انه ابدل مي أكثر وهي هناك الحوض راح يعني تتنظف وتتعدل و. ويحصل اللي يحصل يعني اني أحياء ما ضايف بعد يعني فترة كلش بعيدة الله طفى ف فالحوض حاليا حبدي أضيف به هذه المواد طبعا قلت لكم أني أبدل مي وأخصد به وأبدل وأخصد مثل ما تلاحظون هذه الفطريات اللي حصلت وهذه المواد اللي تكونت نتيجة ركود المي فتبديل مستمر تبديل مستمر لحد ما تخلصت من عد. so <laughs>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 بعد ما خلصت ملء الحوض وضافت التفاصيل اللي هي الأخشاب والأوراق الإضافية اللي حتطينا الرونق للحوض إجيت شغلت الفلتر الفلتر عندي آني يعني فلتر سابقا مشتري من زمان وعندي لحوض قديم يعني استخدمت نفسه شغلته لهذا الحوض أما الإنارة فاستخدمت الإنارة ببادئ الفيديو استخدمت هذه الإنارة اللي هي تشيروز سي آي آي دية الانارة القليلة الكلفة من شركة شيراز طبعاً بها تحكم بها دمار بها عدة الوان. انا استخدمتها في البداية وكانت يعني كانت ريفيو لهذه الانارة فكانت تجربتها على هذا الحوض بعدها استخدمت انارة كريزي في شمان حصلتها بسعر كلش مناسب. كانت كلفتها عشرين ألف شبيهة لهذا النوع من الانارة. وشدتها نفس الشدة. فأنا ما عندي فالتأثير كلش قوي وشده كلش قويه لهذا الحوض ومستقبلا اذا فكرت اضيف اضاءه فاضيف سبوت لايت اصفر على مود يعطيني فترهونه كلش حلوه للحوض هذا طبعا هذا الحوض ظل نشتغل لفترة ما يقارب شهرين اي حد ما حصلت الاسماك اللي انا كنت اريدها الاسماك حطيت الكانجو تترا من اسماك الكل الجميلة بالاحواض بلاك ووتر والجاردينال تترا من اسماك الكل الجميلة باحواض البلاك ووتر طبعا هذه الاحياء هي احياء يعني تكون متعايشة في هذه البيئة بهذه الأجواء اللي تكون المياه جوزية تكون البيئة غامقة آه, التيار يكون ممكن يكون أقوى من الطبيعي آه, البيئة اللي مثل ما أنا سويتها حاليا هم مرتاحين على هذا الأساس آه, طبعا اللي حد هنا أنا حتركم تتفرجون على جمال هذا الحوض آه, إن شاء الله الفيديو القادم اسبوع القادم راح يكون عن صيانه هذا الحوض النباتي شلون اني صيانتي وشنو المشاكل اللي واجهتني وشنو الاضافات اللي ضفتها للحوض الاخشاب اللي ضفتها للحوض والتفرعات وشلون اسوي جوزي فان شاء الله نتلاقى وياكم بالفيديوهات القادمه شكرا لكم وشكرا للمشاهده مع السلامه